И какво стана, хора? Това клипче е нещо... А, е, това клипче е кацало някаква информация за тези събития, които съм до момента почти търста. И по принцип те са от Майнкрафт. Всички знаем, че Майнкрафт играят повечето, предимно деца. И аз съм убеден, че в канала ми има 80% от абонатите ми са деца. Така че искам да им кажа едно в момента има една нова игра на мода. В смисъл тя не е точно игра се тя на компютъра и да играеш. Тя е игра, която ти промиват мозъка и да те с хиляда рабочи, които не трябва по принцип точно дори да се замисляш за тях. И дакът цяла игра, цякава симкит изза от някакви руснаци, пожелавам им тумори на всички до един да умрат от цифилисна кора на възмета. И дакът цяла това е нещо много сериозно, защото Uh, тая игра всъщност наистина промя мозъци. си, наистина има близо 200 случая смъртни Даже са и повече 100%, защото всеки ден някой са върли от някъде И така цяла играта е много опасна, така че искам да се замислите в това, кое е В Смисъл, ясно, аз съм някакъв ютубър с... Не ютубър, аз съм някакъв с 429 събъл, обаче този клип ни го прави за абоначи. Ни за харесвания, ни за коментария, но я го снимаш. Искам просто да замислите а, какво правите, какво правят приятели си, защото знам, че имаш приятели в училище или там където си. И може би някой от тях играе, ако видите нещо такова, трябва да говорите с него или направо в полицията, сълбайдец, защото това е много, много опасно нещо, ще ви пускаме и така снимки само да гледате да се наплащи доколкото е нужно, защото аз се радвам, ако се наплащи. И, дакът цяло, а, мен лично, та игра по никакъв начин няма ми навляе никога, защото аз, примерно Тосма някако беше до мене, щях направя да го фана, да скача отгоре на покрива на блока ми и да го засиля надолу и щях да го сложа пред релсите на трамвая, пред нашето отивам трамвай и щях да чакам 5 от първия трамвай, да ви да как направя, ще полипне за, за релси, както и да е. Просто да разберете ли, че това е много голямо нещо и се разраства из целия свят и просто става прекалено опасно. В България още не е толкова много известно, обаче в Русия, примерно Англия, Манглия, така нататък, Германия, Берлин, просто е страшно, така че тя 300 стабоната да ги имам. Знам, че поне 100 човека ще гледат това клипче. И тези 100 човека искам да го споделят този клип. Да го видят още 100 човека. И така да се споделя това клипче. защото тая информация трябва да я, знае, трябва да я знаят много хора човек. има много лапита, които... Трябва да знаят кода да правят, ко да не правят Сумсел, тази игра е уча игра, ама не игра Това се е направо с фън на живота Карата се си режиш После да чартаеш някакви китови митови Тук на бутилката си uh, После, на последния ден Ти кажат, ами или ще се фърлиш от висока сграда Или направо ще легнеш там на релси, Ще чакаш някой вак да дойде до тази имя Еми, то хубо че е, аз не искам да става такива работи в България Това е моята страна, аз там съм из не живея там, обаче не ми покачи Не искам просто да става такива глупости в България, защото това е много опасно нещо Пък аз знам, защото преди съм се занимавал с това, сканвал съм лапита, И много добре знам децата колко са наивни Примерно на 10, 11, 12 години а, Не е изключено и на моята възраст хора за да са такива депресирани, примерно, да седят по цял ден в къща на компютъра, да нямат а, никакъв личен живот и да посегнат към тази игра. Обаче това ще е най-лошото решение, което ще вземат, защото играта, играта а, е 51 или 49. И през всички дни той кал таква кара да правите някакви мега-тептиралти, разбирате ли, да се режите винати, да правите мега -мзери. В смисъл, а бе, всичко може да ва накара, това е като секта, не знам дали знаете кога е секта. А, ако сте гледали София Ден, но в спо... смисъл ще го спомина, защото скоро там преди серия имаш нещо такова, е секта. И ако знаете кога е секта, ще знаете за кого говоря, там променят мозъци В смисъл, учат ва на някакви работи, докато сте от малки. защото, е, примерно, човек е на 12 години и има фейсбук, той току-що се е регистрирал и разбра за тази гърчка. И просто някакъв изпаднал. Роснак ми пише там в а, във Фейсбука, Той той, искаш ли да, да играеш, че вече играеш. Някакви такива глупости, че променят музъци. И, и просто ти почваш да играеш и така на базик. И аз мислех и аз да го направя това. Обаче знам, че ако го направя, в смисъл не че му е бе, кое ще стане. В смисъл нич му е бе, че то ще дойде тук пред нас. Ама, просто не искам да се пром, защото знам, че съм. Примерно ако нещо ми предложи в началото и аз се закача, ще го направиш, му каже. Няма се са направи, да се направя изобщо да задълбавам тази тема да му търса Фейсбуци, мейсбуци Написах в YouTube името на играта в кавички и ми излезе точно това, което ми трябва, някакви клипове на някакви деца, снимани от деца, де са застати и се фърлят и. Ужасно направил. Друго пък мито са снимал на рейсите, пръстта е разкървен, и след това се сложил телефона да я снима как влака е минал отгоре. И просто съм ви много благодарен. Значи изключвам и тези работи. Това не са някакви томболи в Пипи България, това не са някакви евенти в Пипи България, това не е Пиви България. Това е клипче, което трябва да стигне до колкото мой повече хора. Искам да каяте на Ютубарите също да снимат някакви клипови, защото това е опасно, човек, е, смисъл. Колкото идея всеки се знае, че който снима на Майнкрафт има а, детска аудитория и точно заради това трябва да снимат клипови, защото децата са много наивни. И, и просто там е опасността да попаднат в този капан на, тос, на Не знам как да го нарека, разберат, или мога да си. Ей си излия душата в този клип, обаче знам, че има хора, които са по-малки и не искам да ги уча на глупости. За това, че а, искам да го споделя че този клип Искам да го гледат много хора този клип, защото това е много опасно нищо И както и е, така се вървиш, ти пиши и не усещаш как те завърта този а, Руснак и просто си вече в капана и не знаеш кога да правиш Когато му откаеш, той ти кажа, примерно, почва да заплашва Роднини, роднини, всеки знае, че има много хакери И явно този е един, в смисъл, такива дет могат да разберат, примерно а, на колко джини си, къде живееш, няколко джини си, къде живееш, къде учиш и така нататък, то това е елементарно, което може да се разбере от фейсбук примерно, обаче има и други данни, примерно за майкаци, за бащаци, за страци, за леляци, за чичите, за стринкаци. абе, това е много опасно нещо, последно ще ми кажа, искам да го споделя, че този клип, което хора да го гледат, ще оставя долу в описанието, как са кака е играта, абе, ще оставя, че кое трябва, ай, Ай, че но право,